بديل هو هذا اللي شغل من 17 تشرين 2019 لليوم تفتيت هذا المجتمع يقسم الاحزاب صاروا بدهم الاحزاب ويروحوا على جمعيات ما يسمى بالان جي جمعيات المجتمع المدني السيد قال عنكم انتم عم تمولكم السفارات. السيد قال عنكم انتم عملاء السفارات. السيد عم بيقول عنكم <تصفيق> انا ما لا يقف اي حزب اي تنظيم حتى اي سفاره اجنبيه لانه دائما بنروح على نظريه المؤامرات اي سفاره اجنبيه اي احد لا احد يقف خلف هذه المظاهرات